יש לנו קוס מים. אצייר את הקוס. זה צד אחד של הקוס. זאת התחתית של הקוס. וזה הצד השני של הקוס. בתוך הקוס יש לנו נוזל כלשהו. זה יכול להיות מים, אך זה לא מחייב. זה יכול להיות נוזל כלשהו. אלה פני הנוזל. למדנו כבר שהלחץ בנקודה כלשהי בתוך הנוזל תלויה בעומק. בו... בו אני נמצא בנוזל. לפני שנמשיך על ברצוני לציין שהלחץ בנקודה כל אינו אה, פועל רק כלפי מטה או אינו פועל רק כל... בכיוון אחד. הלחץ פועל בכל הכיוונים באותה נקודה. העומק בו אנו נמצאים קובע איזה לחץ יש אך הלחץ פועל בכל הכיוונים, כולל כלפי מעלה. הסיבה לכך היא שאנחנו נמצאים אנחנו נמצאים במערכת סטטית. הנוזל בכלי הזה נמצא במנוחה. ניתן לדמיין גוף כלשהו כאן, והוא במנוחה. העובדה שהנוזל נמצא במנוחה אומרת לנו שהלחץ שווה בכל כיוון. נחשוב על מולקולות מים. נניח שהמולקולה היא בצורת כדור. אם הלחץ היה שונה בכיוון אחד, או אם הלחץ כלפי מטה היה גדול מהלחץ כלפי מעלה, אז המולקולה הייתה מייצה כלפי מטה. כי שטח הפנים המופנה כלפי מעלה שווה לשטח הפנים המופנה כלפי מטה. אז הכוח כלפי מטה היה גדול יותר. היא, היא הייתה מתחילה להעיץ כלפי מטה. אומנם הלחץ הוא פונקציה של העומק. באותה נקודה הלחץ שווה בכל הכיוונים. בואו נזכור את זה. כי זה יעזר לנו ללמוד על עיקרון ארכימדס. נגיד שאני משקיע, קוב... משקיע קוביה לתוך הנוזל. המימד של הקובייה אודי, כל מקצוע אודי, כל מקצוע אודי. אני רוצה לראות האם יש איזשהו כוח שקול הפועל על הקובייה בגלל הנוזל. בואו נראה מה הוא הלחץ על הקובייה בנקודות שונות. אנחנו יודעים שבעומקים של צידי על הלחצים שווים, כי אנחנו יודעים שבעומק הזה כאן הלחץ יהיה כמו בעומק הזה, ויהם יוותלו אחד את השני, וגם אלה יהיו שווים. עוד דבר שאנחנו יודעים הוא על סמך העובודה שהלחץ בפונקציה של העומק, שהלחץ בנקודה, בנקודה הזאת יהיה גדול, אין יודע בכמה, אבל מאשר בנקודה הזאת, כי הנקודה הזאת עמוקה יותר, בתוך הנוזל. נקרא לה, נקרא לה να פי זה הלאה צו בחלק העליון נקרא לו PT, ובבנקודה למטה נקרא לו PD. נו, נקרא לו PB. מהי הקורח שחקול על הקובייה? הקורח שחקול נקרא לו FN. היא שווה לקורח PO אל כל על הקובייה. מהו כוח הפועל לפי מגל הקובייה? וuye באלחץ בתחتي הקובייה? כפול שית החפנים בתחתי הקובייה? מהו שית החפנים בתחתי הקובייה? זה די ברי boa. בכול אחת מהפי אוטה שית אודי ברי boa. אל גם בתחתי אודי ברי boa. מינוס אני כותב מינוס. כי אני יודע שהלחץ למטה גדול יותר מהלחץ למעלה. אבל כן, לזה יש ערך שלילי והכוח השקול יהיה כלפי מעלה. זאת הסיבה שבגלל אני יכול בשקל לכתוב מינוס. מינוס הלחץ בחלק העליון. מהו הכוח בחלק העליון? הכוח בחלק העליון שווה ללחץ בחלק העליון. כפול שטח הפנים של החלק העליון של הקובייה כפול D בריבוע. אפשר להוציא את D בריבוע כגורם משותף. על כן, הכוח השקול שווה ללחץ בתחתית. פחות הלחץ בחלק העליון, או, או הפרש הלחצים כפול שטח הפנים של החלק העליון או של התחתית. או של כל אחד מהאפאות של הקובייה. בואו נחשב את הלחצים. נגיד שקובייה השקועה, כשהחלק העליון של נמצא אה, בעומק של age מטרים בתוך הנוזל, אז מה הלחץ על החלק העליון? הלחץ על החלק העליון שווה... כל הציפפות הנוזל, כפול, אומיק בונם מצא חלקה הליונ, שזה אידג מטרים, כפול, דואצת הגרביטציה, מהו הלחץ בתחתית? בצדור דומה, הלחץ בתחתית שווה ל, לצ... שווה ל, ציפפות, הנוזל, כפול, אומיק בונם מצא את התחתית, מהו אומיק? זה אידג הזה, ו' עוד סך הכל העומק הוא h פלוס d כפול תאוצת הגרביטציה. נציב את שני אלה בנוסחת הכוח, החליף צבעים כדי לגוון. אז, אוקיי, הכוח השקול שווה ללחץ בתחתית, שזה זה. נפעיל את חוק p כפול h כפול g. وود دي كפול بي كפול جي افلتي ادخوك اڤيلوج واهقلتي ده الهجص بالتخطيط وااز ماينوس الهجص بخليك العليون ماينوس بي اي جي كل ده كפול دي بربعه ويمياد זה מתכזז. אז מה נשאר לנו? הכוח השקול שווה ל-DPG כפול D בריבוע. D בשלישית כפול צפיפות הנוזל. כפול תאוצת הגרביטציה. מה זה D בשלישית? זה הנפח של הקוביה. ומה זה עוד? זה הנפח של הנוזל שנדחה. אם אני מכניס את הקוביה לנוזל והקוביה אינה מתכווצת או משהו כזה, אפשר לדמיין אותה ריקה. הכי לא חייבת להיות ריקה, אותה של נוזל צריכה להידחות כדי אה, לפנות מקום לקוביה. זה הנפח של המים שנדחו. זה גם הנפח של הקובייה. זאת הצפיפות, אמרתי מים, אבל זה יכול להיות נוזל כל כלשהי, הצפיפות של הנוזל, זאת תאוצת הגרביטציה, אז מה זה זה? זה נפח כפול צפיפות, זה המסה של הנוזל שנדחה. אז הכוח, השקול, שווה למסה של הנוזל שנדחה, סליחה, זו המסה כפול תאוצת הגרביטציה, אז מהו הקח השקול? זה, מה מה זה הא massa שלנו שנדחה? כפולית רוחצת גרביטציה זה Mishkal של הנוזל שנדחה זה מה שומע od man yen אם אני משקיע גוף בנו זל הקח השקול hapoel כל הפי מטה או אמידה שבע גוף קלה יותר ש菲尔 של הנוזל שנדחה זה יקרון רחימedes. הכוח השקולה קיים עודות לעובדה שיש לחץ. יותר גדול בתחתית מאשר בחלקו העליון. נקרא כוח העילוי. זה מה שגורם לגופים לצוף. אני עוזב אתכם כדי שתחשבו על כך. נשתמש בעיקרון הזה, בעיקרון הזה בסרטונים הבאים כדי לפתור מספר בעיות. להתראות.